عاجل جدا بسم الله الرحمن, الرحمن الرحيم وبه نستعين أقدم لكم اليوم قنبلة الموسم التي سوف تجعلكم في حيرة من أمركم ربما يكون آخر يوم رمضان هو الفيصل وأول أيام العيد هي بداية عهد المهدي المنتظر يوم الاثنين القادم إن شاء الله اتنين مايو الفين اتنين وعشرين قد يكون بداية ظهور العهد المهدي المنتظر بإذن الله فهذا الكلام ترقبوه وخلوه في ودنكم وحطوه فأقولكم ربما يكون هو التاريخ الصحيح فننتظر ونترقب ذلك اليوم إن شاء الله اول ايام عيد الفطر المبارك عاد الله علينا بالخير والبركات والسعادة ومعانا يكون المهدي المنتظر باذن الله باذن الله وان شاء الله يكون معانا المهدي المنتظر ويكون الله عجل بذلك فرجه وظهوره علانية امام الناس حتى يستطيع انقاذ مصر وهذا ما نصبوه اليه بعد ان تجاهلت الحكومة كل ما هو مفيد لها فان شاء الله نتركب حكم الله فنحن لا نريد الا حكم الله وحكم الله سوف يأتي الله بامره وهو على كل شيء قدير ان شاء الله ولا تستغربوا ولا تندهشوا في ذلك اليوم كان معكم امل حسني امتنبئ بعلامات الساعة الكبرى من مدينة الاسكندرية وحاصل على ليسانس اداب تحديد مواقع جغرافيه لعلامات الساعه الكبرى وشوفوا باقي فيديوهاتي على القناه ان شاء الله سوف تجدوا كل جديد ولا تنسوا الاشتراك في القناه وشكرا على حسن استماعكم تليفون 012856 78934 وشكرا